V létě loňského roku dokončilo město projekt na úpravu veřejných prostranství sídliště Moravského předměstí, kde bylo předběžně vytipováno šest lokalit, které v budoucnu čeká kompletní úprava a přeměna. První úprava čeká tady za mnou prostranství mezi ulicemi Kejzlarova, Mandisova, Benešovou třídou, na kterou má již město dokončenou projektovou dokumentaci i platné stavební povolení. Místní se zde dočkají obměny a doplnění zeleně, nového městského mobiliáře i vybudování herních prvků pro děti. Dále se jedná o revitalizaci předprostoru u základní školy Štefánikova, lokalitu Podstrání, část Benešovy ulice, park u Polikliniky 3 a lokalitu Hvězda. Na jaře se město chystá vypsat výběrové řízení na zhotovitele úprav. Výjít by město mohly až na necelých 12 milionů korun. Finální částku ale určí až výsledek výběrového řízení. V polovině prosince město podalo žádost o dotaci na úpravu zeleně a veřejného prostranství u státního fondu podpory investic. Celkem ve výši 4,5 milionu korun.